Дякую тобі за підтримку. На території спарку проведемо експеримент, застосуємо вертикальне озеленення на будівлях, які є в цьому парку, і в разі успішного досвіду масштабуємо далі по всім паркам і статті. Саш, дуже дякую тобі за живі стіни, які в нашому парку змінять повністю весь вид всі наші будівлі. І хочу сказати, що ця алея з канадського кльону після революції, була висаджена за ініціативою Олександра Возного. Ми вдячні. Це були маленькі деревця. Зараз ось такі от красиві кльони, які кожен рік осінню нас радують дуже яскравим, помаранчевим і красним цвітом. За рахунок вертикального згадання ми можемо змінити вигляд майже будь-якої будівлі тимчасової або капітальної, і продати їй свій особистий такий особливий вигляд, який є дружнім і до наконочного середовища, і крім візуального ефекту, має класний ще екологічний ефект. З наконок вертикального згнання може змінювати вигляд не тільки будівлі, а й парканів, і, і стін. І... Це дуже класний проєкт, тому що крім класного стопічного вигляду, він має ще дуже крутий екологічний ефект екстремалам та відвідувачам дуже сподобається. Дякуємо тобі за наступну ініціативу, і цей виноград стане для нас новою вехою зміни нашого ікс-парку.